мей дисинка славимо христо Святого Богоявлення, а також новорічних свят. Безсеречно вітати і перш за все подякувати вам за те, що ви так святково з любов'ю зустрічали із Богом нашого Господа, усіх храмах нашої єпархії, усіх родинах. Усіх сім'ях, усіх великих родинах, дитячих будинках, садочках, у школах, усіх начальних закладах, навіть у наших воєнних знайшлося місце нашому Христу Бого-Немовляті. Як це чудово! Адже дві тисячі років тому назад. Святе сімейство не знайшло притулку у цілому віклеємі. А сьогодні Господь приходить у цей світ, як і тоді. І сьогодні Він знайшов собі затишок в серці кожного із вас. І через те моє серце сповнюється вірою і надією, що Господь ніколи нас з вами не залишить у ваших святих молитвах, у ваших колярках віцьвяних, у вашому настрої, у вашому любячому серці Господь знайшов те, що він шукав дві тисячі років тому назад. Він знайшов ці слова, які ми кажемо йому сьогодні. Господи, іди до нас, залишися з нами, тому що ти цар яків тому що Ти наш Бог, Ти наш Творець, Спаситель і Посія. Благослови усіх нас, небесним своїм миром, щоб ми, як і Твої ангели небесні, славили Тебе до кінця віків. Христос рождається! Сьогодні хочу сердечно подякувати за це свято, за це чудове торжество нашому народному депутатові Вілкулу Олександру Юровичу, за його підтримку, а також нашому меру, відділу культури, освіти і всім вам, дорогі, хто сьогодні долучився до цього великого і славного дійства вірю, що Господь благословить усіх нас за наші добрі і чудові справи. Слава тобі, вас. Сердечно дякую вам за ваше благословення і теплі слова привітання. І нових і сильних.